Ay. Yeah, wo chapter two. Yeah. Ay. Yeah. Ay. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got stones on my wrist when he's about rap. You know I'm a beast. Chapter two, you know He can't be he's Got too many fingers You can check this list, yeah. You can check this list. I got stones on my wrist when it's about rap. You know I'm a beast. Nu, no, ei cântă be găsesc yeah. many bangers You can check this list, yeah. you can check this list. Yeah. Mă simt ca Valentino, Garavani între viața, ca și americanii, stau liniștit și număr bani. O să spui și Gigi Pe cali Viața asta e despre viață și moarte, dar eu pot muri liniștit. Le-am făcut pe toate, am ajuns sus peste noapte Nimeni nu mă poate opri, nimeni yeah. I got stones on my wrist when it's about rap You know I'm a beast chapter 2, you know It can be me, got too many bangers You can check this list, yeah You can check this list yeah. Pot să mi spui Eminescu, o mordindu din dume ca și Antonescu Stii pe s și ce aușesc, cu un învârt banii sunt celebru ăsta e momentul când sunt mai bun decât restul I got stones on my wrist when it's about rap You know I'm a bitch, chapter 2, you know It can be missed, got too many bangers You can check this list, yeah You can check this list I got stones on my wrist when it's about rap You know I'm a bitch, chapter 2, you know It can be missed, got too many bangers You can check this list